نبقى عبد الرحمن ربي من دعي له جاب يسوس الارض ويسوي سماها حجاب. <سؤال> <سؤال> حجاب حجاب يا سبحان الله وانا قلت هذا ما يبالي. ناقل <مع شلون. نبقى عبد الرحمن ربي من دعي له جاب يسوس الارض ويسوي سماها حجاب. حجاب. خلق وصور. صور. وكولي دمي من تلاب وحاكم الحقل لما تحكم الله صواب حكمك على الراس ما غلكان جوز غياب غياب <تصفيق> نعم حنين حنيت حنيه الحيود الصلاب وحنيه شامخ الصب والجبي الشعاب الله اكبر باحن وانهد غلابه ضاب 70 نواب ارحبني الموت لما ذل جسمي وذل ذل عظامي وكل اللحم لا على الهراب الله الموت لا نتذكر خضح سي شباب يسين مفقود من بين اخوته والغنام. الله اكبر. جو فيه حرق بعد ما زنبي وجع والتهاب معبث يدخل ولا خرج بعد ذيب الذياب ولا ذكرك دموع العين سي الوثاب. الله ليته بدع به وبأصحابه سربنا سراب ولا أخذ البيت بالوادي وذيب الجلاد. الله اكبر. ولا السلب والجنابي ذي معه والثياب والبن وزارعيه حقته والسباب. لا اله الا الله. الله. وتهدّمه دور عنياً واط صبّع وكنك وكُنك انا ويته بجرف الرحاب واعيش عيش السعيدة لا لغنى جنبنا وترفي الإنسان دي ما يستعيد ويهاب ولا يفكر ولا يحسب العمر الحساب ما بدها تان ويمسي عشاء للكلاب ولا صبوح السوافع للهدى والغراب لا حلّل المواثل يشيّب بلأسما الشيّاب هجمني كبره دين عليا لي بلا سبب جي وفك, وفك الغفل سجل بلا سبب جي وفك الغفل والهندلا ساق الجمل على العودة والغثم والزهام خليهم يتام عامل اليوم فيني وهذا لكن على ذي خلقهم قوتهم والخرام مرسل ولواب كموت كم موت وعطف رغاب وكم أوادم حجرهم من غفاء الانتخاب ولا بيرسي الموت مغرون رعما عيس حتى الكلاب خض النبي والصحابة من علي مسته وارسلوا لواب كم موت وعطف رغاب وكم أوادم حجرهم من غفاء الانتخاب وطاف بالروش والغيضة وواد حظها من الروش لا حمرة حمد لا طياب وتغفيل حجون بيضاء وشير الجناب عنده الداود والله يوم صاير حمية ومسي بالبعث وتكرق بوادي يغسر شل الظباعي ويحلوا الظهر خلباً جباً يا الله يا الله لا الموتى موتان ها؟ أه؟ نعم. بالروس بروش وبوادي وادي صاب قال ها كيف خاتمته وكيف العقاب يوم أتقع كرر الموتى هلا وكرر العذاب ما هم يقولون وكرر الموتى الملك الموتى نعم نعم يوم أتقع كرر الموتى هلا وكرر العذاب دي ما يفكر ولا يحسب نسب وانتساب وحي غيوب ومولاي اليك المعاب فنحمدك عدم الغالي قريب الكتاب والخير ادق وما كنا بدون السحاب واستغفرك عبدك استغفر بنيه وتاب وليك يا رب حفل الخاتمه والثواب لا حصلنا طلبتك لبني بالطلاب عبدك على الباب وقف منتظر للجواب واختم وصلي (على من شاع نوره وطاب على محمد شفيع الناس بسمك بسمك. يوم الحساب عليه من شمس بالله وشرقه واثاق <تصفيق> <تصفيق>